Alert în frana, fost președinte Nicolas Sarkozy a fost reinut. Nicolas Sarkozy era audiat marci la sediul poliției judiciare, la Nanterre, în lecturi cu suspiciuni de financare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2017. Dezvluiele Lemon viniere imediat part, informații confirmate pentru Reuters. Le, Le Monde precizează ce este prima oară când Nicolas Sarkozy este audiat în lecturi cu acest subiect după deschiderea unei proceduri judiciare în aprilie 2017. Tot potrivit cotidianului francez, recinerea presublinată. Iereditorii ar putea să dureze până la 48 de ore. Sarkozy ar fi primit 5 milioane de euro de la apropiații ai fostului dictator din Libia, Gaddafi. Revenim cu detalii.